Jeg ja, har en guldenskare. Holder du på minis? Det er godt at holde på minis. Nej, jeg er slet ikke på minis. Inden du set på skal jeg have en Der har en golden heavy. nu se nu se Alle henchmenes. Nå. No. Ja. Yeah. Men okay. du godt, at den no en henchman. Der er her. Det er det, Det det, er. Ja. Ja, Og han har en blå på Men det skrev mega meget. Og det var og han en det og, og det ved godt, at han ikke havde skadet mig i dag. Det er eneste. Jeg sløber så. Wait, wait, jeg gør det bare sådan, andre Jeg har lige Og to har jeg dræbt. I don't know. Hvad Er der nogen her? Det er flygtet du Jeg kan ikke se. Det er do du. Det er svært. der. Den ene handler I'm in end. Yeah, go. of a er in the game. Jeg tror at er those scale. That's The final lesson that we keep a lesson we Væl, væl, væl. er det? Hvor er det? Hvor